Čau družba, danes delamo torto, ki je popularna že vrsto let. Po navadi jo vidite v obliki številka ali pa Mi bom pa danes naredil srček. Poimenoval sem jo kar torta Amore, ker Valentinovo je tik vrati in tole zna biti prav ideja, kaj pripraviti svoji boljši polovici. Je pa ta torta sestavljena iz obogatenega krhkega testa, priprava je res preprosta, tudi krema je zelo enostavna. Največji trik te torte je seveda dekoracija. Zdaj pa najbolj, da se kar lotimo in jo pripravimo. Moko. v prahu in maslo stresemo v posodo mešalnika. Dodamo še malce soli. Za tole torto Amore bomo mi pripravili sladko krho testo oziroma pate sable. Lahko pa jih tudi naredite iz biskvitnega testa, ampak meni se je zaluštil danes en piškot. Dodamo še rumenjak, in vanilijo. Dobro premešamo. Takole ko je imamo testo sploščeno v približno obliko kroga in zavito v živilsko folijo. Ga damo v za pavrce, da se sredi in vhladi. Zdaj je pa prišel čas, da pripravimo model za naše srce. Nač ne bote rabili kupiti čist nobenega posebnega modela. Preprosto na en A4 list si takole polovičko srca, potem tole damo na peki papir, ki ga prepognemo seveda tudi na dva dela in preprosto prerišemo in izrežemo. Simple, ne? In na koncu boste dobili to lušno Srce, pa naj se ga da tako, moja glava je preveč, da gre S tem bomo izrezali piškot. Čas je, da pripravimo kremo za našo čudovito torto amorje. Mi bomo uporabili osnovo maskarpone smeta na cukor, pa malce limone. Če želite, kakšno bolj kreativno kremo, lahko uporabite tudi, recimo, slašičarsko kremo, v kateri lahko dodajate različno mleto, liofilizirano sadje ali pa mogoče kakšen ganaš, bela, temna čokolada, res se lahko poigrate. Ampak za me je ta torta, a tudi te torte, je pravzaprav izgled. V skledu dodamo mascarpone, sladkor prahu, aromo limone in premešamo. smetano in še enkrat malce premešamo. vseeno, vse skupaj in dokler se krema neučvrsti. Krema se zdaj in Vmes bomo pa razvaljali testo. Med dvema peki papirema je to najlažje na tako da kar kliknemo gor, pokrijemo pa razvalemo. Poskuste razvaljati to na približno 3 mm debeline, pa toliko, da bo potem tale modelček gor, pa zdaj pa izrežemo obliko srca. S pomočjo modela izrežemo obliko srca. Srce zdaj previdno prestavimo, kar speki papirem, takole na pekač in ga prebodemo z vilicami, ampak ne čisto do To bo pomagalo zato, da nam bo enakomerno ushajalo med peko, ker malce se bo dvignilo. Potem se lotimo pa še drugega srca. Zdaj v drugi rundi nam je ostalo toliko testa ravno dovolje, v bistvu še malo viška ga je. pote mogli pa malce paziti, kako ga valjate, mogoče ga lete kar že v obliki srška, že od samega začetka. Testo prebodemo z vilicami. Pečemo ga 15 minut pri 175 stopinjah Celzija. Vmes pa izkoristimo čas in izrežemo še drugo plast testa. Zdaj, ko je tole spečeno, postimo, da se ohladi in popolnoma na enak način pripravimo še drugo plast srčka. Po spodnji plasti, nabrizgamo kremo. Ok, to je zdaj nabrizgano. Zdaj pa trenutek kresnice, da vidimo, če bo tale krema zdržala z plast. Škoda. Če sprevidno položimo drugo plast in jo prav tako prekrijemo s kremo. Ah, oh, amore, amore, ljubezen, pač ko pečemo ščice ali kakor kuhamo, se ta ljubezen res začuti v jedi in poglejte to čudovito torto, pripravljena je na dekoracijo. Zdaj najbolje je, če ta zadeva odstoji kakšen dan ali pa čez noč, vsaj v hladilniku, tako da se to naše krho, testo pa te sable malce prepoji z s vsemi temi okusi, ki jih imamo. Zdaj je pa čas, da dekoriramo. Jaz bom uporabil malo vrtnic, potem tukaj smo lahko res kreativni, dodal bom še gor kakšne makronse, maline, jagode, ne smejo manjkati za Valentinovo in Demo se duška, ne, tukaj pa res lahko pride ta kreativnost do izraza. Torto okrasimo še s poljubno dekoracijo. Cvetjem, čokoladami, makroni. In smo. Kako čudovita torta. Želim vam dober tek.